اللہ الرحمٰن الرحیم آج کے سبق کی جو عبارت پڑھی گئی وہ نومی صفت ہے ومن ہوں انّا ہو سمیع بصیر کہ اللہ تبارک و تعالی سمیع ہے بصیر ہے سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور اس والے سے یہ بات پہلے بھی بیان ہو چکی ہے کہ اللہ تعالی کی جو صفت ہوتی ہے نا اس کو بندوں کی صفتوں کے ساتھ کیاس نہیں کیا جاتا اس قیاس کو روکنے کے لیے یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ اللہ کی سماعت اور بصارت کا مطلب کیا ہے یعنی ہم سننے کے اندر کانوں کے آلات کے محتاج ہیں کان ٹھیک ہوں تو سنا جا سکتا ہے پھر کہاں تک کانوں کی رسائی ہے قوت کی وہاں تک سنا جائے گا بصارت میں وہ پتلیاں کو حرکت دے کر دیکھنا پڑے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پاک ہے جس طرح صفت علم جو تھی نا اللہ رب العزت صفت علم کے اعتبار سے سمجھنا جو ہوتا ہے وہ دماغ میں یا دل میں ہوتا ہے تو دل و دماغ میں جو چیز سمجھ ہے وہ اولاد کے محتاج ہوئے اور جو اولاد کے محتاج ہونے کے بغیر صفت علم کی اللہ کی وہ شان کے مطابق صفت ہے تو جس طرح صفت علم بغیر جوارے کے تھی اسی طرح سماعت و بصارت بھی بغیر آلات اور جوارح کے ہے ٹھیک ہے بس اتنی بات ہے صفت وجودیت و قائمت ب یہ سماعت ہو یا بصارت ہو ایک ایسی صفت ہے جس کا وجود ہے اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے مفہوم کیا ہے کہ ہر مسموع کا ادراہ کرنا ہر مبصر کا ادرا کرنا اگر چیز سے بریک کوئی چیز ہو یا دیکھی نہ بھی جا سکتی ہو ہمارے باس کی نہ ہو اللہ رب العزت اس کا بھی ادراک فرماتا ہے اور اس والے سے قرآن حکیم نے بہت زیادہ مقامات پر اس کا ثبوت بھی فرمایا ان اللہ سمیع وم بصیر اور اس کو بطور صفت کے اللہ کی جو بطور صفت کے ذکر کیا گیا اور مقام عبودیت اسی اعتبار سے بنایا گیا کہ معبود وہ ہوتا ہے جو سنے بھی اور دیکھے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چاچا حضر کو جب کہا یا بتی لمت ابود ما یسم ولاب سر اے چاچا تم اس کی پوجا کیوں کرتی ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے اس کا مطلب ہے کہ معبود جو ہو وہ ایسا ہو جو سنے بھی دیکھ اب یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے سوال یہ ہے کہ سنتا تو بندہ بھی ہے دیکھتا تو بندہ بھی ہے تو کہ یہ شرک نہیں ہو جائے گا فرق کرنا پڑے گا اللہ رب العظم جو فرمایا ان اللہ حسمی ام بصیر اللہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے یہ الوحیت کی صفت کے ساتھ جس کے اندر قدم کی صفت پائی جائے جس کے اندر بقا کی صفت پائی جائے یہ ساری صفتیں اس کے اندر پائی جائیں تو پھر جا کر کہا جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور وہ ذاتی ہوتی ہے عطائی عطائی نہیں ہوتی جبکہ بندے کی جو صفت ہوتی ہے وہ عطائی ہوتی ہے چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے وجا اللہ و اللہ خود فرماتا ہے کہ ہم نے بندے کو سمیع و بصیر بنایا اللہ بھی سمیع و بصیر بندہ بھی سمیع و بصیر تو کیا اس کو شرک کہیں گے بس اتنا فرق کریں گے کہ اللہ رب العزت نے بندے کو سمیع و بصیر بنایا وہ مخلوق ہے اور اللہ رب العزت ذاتی طور پر ہے یہی فرق ہم باقی صفتوں میں کرتے ہیں اگر باقی صفتوں کے اعتبار سے یہ فرق کر لیا جائے تو شرک کی جڑ ختم ہو سکتی ہے ٹھیک ہے جی اب اس کے اوپر جمہور اہل سنت کا جو مذہب ہے اب سوال تھا ایک سوال بنا لے زیادہ بات آسان ہو جائے گی کہ کیا صفت علم سماعت اور بسارت یہ سب ایک ہیں یا جدا جدا ہیں جمہور اہل سنت کا مذہب یہی ہے کہ صفت علم اور چیز ہے اور سماعت اور بصارت جو ہے یہ صفت الگ سے ہے اور فلسفہ اور متضلاع جو ہے ان کا مذہب یہ ہے کہ یہ مسموعات مبصورات کا جو مبصرات کا جو علم ہے نا تو صفت علم میں یہ آ جاتی ہے یہ بات یہ کو الگ سے نہیں ہے ہم نے ان کو الگ سے کیوں مانا ہم نے ان کو الگ سے اس لیے مانا کہ اللہ کی جو صفت علم ہے نا اس کی جو وضاحت کی جاتی ہے تو اللہ کے لیے اجمالی طور پر صفت علم کا جب ثبوت کیا جاتا ہے تو پھر دو جو اس کے آگے سماعت اور بصارت ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بیان الگ سے قرآن و حدیث میں ملتا ہے کتاب و سنت کے اندر اس کا الگ سے بیان آتا ہے اور پھر جو اس کی مرادیں ہیں اور جو اس کی وضاحتیں ہیں جس طرح باقی سیوت ارادہ ہے جس طرح قدرت ہے اس کا الگ الگ سے بیان ہوتا ہے اسی طرح اس کی مرادیں اور جو اس کے منشورات ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں سماج کوئی پکارتا ہے اللہ اس کی سنتا ہے اللہ رب ہر ایک کو دیکھتا ہے تو صفت اجمال جو ہے صفت علم جو ہے اس کا جو اجمال ہے اس کا ثبوت اس کے لیے ہوتا ہے اجمالا لیکن تفصیلی طور پر یہ الگ سے دو سفتے ہیں جس کا باقاعدہ قرآن و سنت کے اندر ثبوت ہے بات سمجھ آ نہیں ہمیں ابھی تک جو بات کی ہے وہ یہ کی کہ یہ دو سفتیں اللہ کے لیے ثابت ہیں نمبر دو یہ سفتیں اللہ تعالیٰ کے ثابت ہیں اور یہ باقاعدہ قائم بھی ذات ہے ٹھیک ہو گیا تیسری بات یہ صفت علم سے ہٹ کر یہ دو سفتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے جمہور سنت کا موقع بھی بیان کیا اور جو متضلہ اور فلاسفہ کا نظریہ تھا وہ بھی بیان کر دیا اور پھر اس پر ایک جو سوال ہوتا تھا کہ صفت علم دو اس سے الگ صفتیں کیسے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے بیان کر دیا اب اگلا بیان ہمارا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے صفت کلام جو کہ صفات ثبوتیہ وہ سات ہیں مات اللہ کے نزدیک آٹھ ہیں علم حیات قدرت سما بصر ارادہ کلام اور ماتر الدیا کی صفت تکمیم بھی ہے آٹھ صفتوں صفت ہوگی تو جو صفت کلام ہے نا صفت کلام اس والے سے چند پوائنٹ سمجھ لیے جائیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے اور صفت کلام کا مسئلہ زیادہ تر آتا علم کلام کے بڑا مارکت الرا رہتا ہے قرآن مجید کے اندر ہے کہ قرآن مخلوق ہے کہ غیر مخلوق ہے یہ ایسا مسئلہ تھا کہ متضلہ نے اس مسئلے کو اٹھان کی اور حض امام احمد بن حمبر احمد اللہ جیسی شخصیت اسی مسئلے کی وجہ سے آپ کو کئی مرتبہ سزا ملی اور یہ مسئلہ علم کلام کا بڑا مارکت اللہ رہا ہے تو اس والے سے کچھ باتیں پہلے سمجھ لی جائیں کہ علم کلام جو ہے کلام اس کے اندر کلام کی صفت کا ذکر کیا جاتا ہے اور کلام اللہ کی ایسی صفت ہے جس کا باقاعدہ ثبوت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے یعنی پہلے ہم یہ کریں گے کہ کلام کی صفت کا ثبوت قرآن حدیث میں ہے بالکل ہے قرآن میں جگہ بج آتا ہے کل نا, کل نا کے الفاظ ذکر ہی آتے ہیں یا کل نہ بھی تو ہم نے کہا اتر جاؤ کل ہم نے کہا یاد ہے مسکن وکلّ اللہ موسا تکلیمہ اللہ نے مصلح سے بات کی اچھی طرح بات کرنا جب یہ ساری باتیں ہمیں قرآن و حدیث کے اندر ملتی ہیں کہ قرآن و حدیث میں صفت کلام کا ثبوت یعنی اضافت کلام کے اللہ کی طرف ہے تو یہ صفت ہوگی ثابت اللہ تعالیٰ کی ٹھیک ہے انبیاء علیہ السلام کا طریقہ ملا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امرہ بھی امر اللہ بھی کضا نہ کزا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا حکم دیا ہے و نا ان کضا اور اس چیز سے منع کیا ہے وہ جب یہ فرماتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے یہ فرمان جاری فرمائے اور کلام دو ہی صورتوں میں ہوتا ہے یہاں خبریہ ہوگا یہ انشائیہ ہوگا یہ طلب میں آ جائے گا یہ اخبار میں آ جائے گا یہاں خبریہ ہوگا انشائیہ ہوگا تو اس جس اعتبار سے بھی اللہ رب اللہ جو فرمایا ہوتا ہے انبیاء کرام اس کا ذکر فرماتے ہیں یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی کہ کلام کی صفت کا جو ثبوت ہے وہ اللہ کی ذات کے لیے ثابت ہے ٹھیک ہو گیا دوسرا مسئلہ یہ آ گیا کہ کلام لفظی اور نفسی کی تقسیم کا کہ یہ اس ایک ہے کہ اس تقسیم کا کوئی قائل کون کون ہے اہل سنت و جماعت کا موقع یہ ہے کہ یہ کلام کی دو قسمیں کی کرتے ہیں اس میں بھی اختلاف آگے آتا ہے راجی کال کلام لفظی اور کلام نفسی جا کے موتلا ایک ہی قسم کے قائل ہیں کلام لفظی ٹھیک ہو گیا ہمارے ساتھ ہیں لیکن دو طبقے بدتی ہنابلا متشدد ہنابلہ بھی ان کو کہتے ہیں اور دوسرا ہے کیرامیا پھر کرامیہ کیرامی. نابلہ متشدد وہ دو قسمیں بھی مانتے ہیں لفظی اور نفسی اور ساتھ کہتے گیا ہے کہ یہ دونوں ہی اللہ کی صفت ہے کہتے ہیں دونوں ہی جو ہیں وہ قدیم ہے لفظی اور نفسی دونوں ہی قدیم ہے اللہ سنت کا موقف ہے کہ کلام کی دو قسمیں کلام لفظی اور کلام نفسی جو لفظی ہے وہ حادث ہے جو نفسی ہے وہ قدیم ہے متضلاع ایک قسم کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ کلام کی ایک ہی قسم ہے وہ لفظی اور وہ حادث ہے کرامیہ جو ہیں وہ کہتے ہیں دو قسمیں ہیں وہابلا کے بالکل اپوزٹ دو قسمیں ہیں لفظی بھی ہے نفسی بھی ہے لیکن دونوں حادث ہیں اہل سنت کا موقف لفظی اور نفسی لفظی حادث نفسی حابلہ وہ بھی ہمارے ساتھ تھے جو متضلاً کے مقابلے میں آئے ان کا ایک ہی قسم ہے لفظی اور وہ حادث ہے پھر آگے آ کرامیہ متشدد حنابلہ لے لیں متشدد حنابلہ کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں لفظی اور نفسی دونوں ہی قدیم دونوں ہی قدیم چوتھے آ گئے کرامیا کہتے ہیں کہ کلام کی دو قسمیں ہیں لفظی بھی ہے نفسی بھی ہے لیکن دونوں ہی حادث ٹھیک ہے ہم پہلے معتضلا کا جواب دیں گے کہ جو صرف لفظی کے قائل ہے نفسی کے قائل نہیں ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ کلام کا ثبوت نفسی طور پر ملتا ہے اور نفسی طور پر ثبوت سے پہلے ہم یہ ثابت کر لیں کہ نفسی ہوتا کیا ہے نفسی کلام نفسی سے مراد وہ مفہوم ہوتا ہے جو ذہن میں آئے اس مفہوم جو بندے کی ذات سے متعلق ہوتا ہے اسے کلام نفسی سے تعبیر کر دیتے ہیں یہ نہیں کہ بھائی یہ جب کلام اللہ کی بات چلے نا قرآن مجید کی اس وقت کلام نفسی سے تعبیر کر رہے ہیں تو کلام نفسی بند... کسی کی ذات سے جو علم متعلق ہوتا ہے وہ جو کلام متعلق ہوتا ہے جو سوچتا رہتا ہے وہ جو بات ذہن میں گھماتا رہتا ہے باتیں تو وہ جو کلام وہ کلام نفسی گما رہا ہوتا ہے سمجھے نا جب اس کا صدور ہوتا ہے وہ لفظی ہو جاتا ہے بڑے بڑے آپ کو روڈ پر ملیں گے بیٹھے ہوئے جو کلام نفسی جو کہا ہے جو ہے نا وہ دماغوں کے اندر گھمارے ہوتے ہیں تو وہ کلام نفسی اور جب اس کا اظہار کرتے ہیں گلفشاں تو پھر وہ وہ لفظی ہوتا ہے یہ بات سمجھ آ گئی یہ اللہ کی صفت کی جب بات چلتی ہے نا تو پھر ہم نفسی اور لفظی اللہ کی شان کے مطابق بات کرتے ہیں اس بات بعد میں آتی ہے حاشی کے والے سے اس کے اوپر دلیل عرب کا مقولہ ملتا ہے ان نل کلام لفل <الْفُعَاد> کلام تو وہ ہے جو دل میں ہے غلط ہوئی نا دلچ بات تو وہ ہے جو دل میں ہے ان نل کلام لفل فعت ان <وَإِنَّمَا> کلام تو وہ ہے جو دل میں ہے زبان کو اس دل کے اوپر دلیل بنایا جاتا ہے جو پھر دل کی بات کہہ نہ پائی جو دل کی بات کہہ دی تو زبان پھر ہے وہ دلیل کی دل کی بات کہہ دیتی ہے تو دل میں جو بات ہوتی ہے اسے کلام نفسی کہتی سمجھ آئے گی دل میں جو بات ہوتی ہے اسے کبھی کہہ پاتا ہے کبھی نہیں کہہ پاتا تو دل کے اندر جو بات ہوتی ہے اسے کلام نفسی کہتے ہیں حضرت صحیح نمبر فاروق رضی اللہ فرماتے ہیں جب بنی ثقیفہ کی طرف جا رہے تھے بیت کے والے سے تو کہتے ہیں ضبر توفی نفسی مکالتن میں نے اپنے دل ہی دل میں ایک پورا تھیسس تیار کر لیا ظبر توفی نفسی مکالتن دل میں جو تیار کیا دل میں وہ کیا تھا کلام نفسی اس سے نفسی کا ثبوت ملتا ہے ضبر توفی نفسی تو دل میں جو بات تیار ہوگی وہ کلام نفسی ہوگی اور جو زبان سے جس کا اظہار ہو گیا بولا جا سکے لکھا جا سکے پڑھا جا سکے وہ کیا ہو گیا کلامی جہاں تک بات سمجھ آ گئی کلام نفسی کا ثبوت وہ ہو گیا آپ کے سامنے لفظی تو بس ظاہر ہے اب مسئلہ آ گیا کلام نفسی کا مفہوم بھی آپ کے سامنے واضح ہو گیا سوال یہ تھا کہ کلام نفسی کا سماں ہو سکتا ہے کہ نہیں کلام نفسی کو سنا جا سکتا ہے کہ نہیں سنا جا سکتا بڑا اختلاف ہوا دو طبقے میدان میں آ گئے اور ماتوریدیا کے عشاء کا موقع ہے کہ کے کلام نفسی کو سنا جا سکتا ہے کلام نفسی کو سنا جا سکتا ہے دلیل کہا جی اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں ہے فرمائے انیانہ رب و کفا خلان علیہ السلام سے بات ہوئی تو انہوں نے کلام سنا شیخ شیخب منصور ماتردی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے والے سے جو بات منقول ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اس کا سماں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کا سماع آواز میں ہوتا ہی نہیں ہے جو آواز میں ہوگا تو اسے سنا جائے گا نا اب سوال اٹھا کہ مصعلام کو جو کلیم اللہ کہا جاتا ہے وہ پھر کس اعتبار سے کہا جاتا ہے شیخ ابو ابوالسلم شری رحمۃ اللہ علیہ نے جو وضاحت پیش کی اور ان کا جو موقف تھا اس کے مطابق تو سمجھ آئے گا بالکل ہی کہ انہوں نے کلام نفسی کو سنا اس لیے ان کو کلیم اللہ کہہ دیا شیخ ابو منصور محتوری رحمۃ اللہ فرماتے بات اثر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پہلے جو کلام سنتے تھے وہ فرشتے اور جبریل امین تشریف لاتے تھے فرشتے یا کوئی اور واسطہ ہوتا تھا جس کی وجہ سے وہ کلام سنتے تھے کتاب کا واسطہ ہوتا تھا فرشتہ آ تھا بغیر کتاب اور فرشتے کے واسطے سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے اس واسطے کلام نفسی کہا گیا تو واسطہ ہو تو پھر کلام لفظی بھی کہا جا سکتا ہے واسطہ نہ ہو تو پھر نفسی ہی تھا اسی لیے کلیم اللہ کہہ دیا اور وہ جو الفاظ بولے گئے وہ الفاظ ایسے تھے کہ وہ کلام نفسی پر دلالت کر رہے تھے وہ خود کلام نفسی نہیں تھا بلکہ کلام لفظی تھا جو کلام نفسی پر دلالت کر رہا تھا بات سمجھ آ جی میرے خیال سے ایک تحقیق اس حوالے سے اس طرح کے لفظی معنی کو اس کو میں آخر میں رکھتا ہوں پہلے یہ کلیئر کر لیا جائے کہ اس بارے میں جو مذاہب آپ نے ذکر کیے ہیں ان مذاہب کو کسی کھاتے میں لگا لیں اس سے پہلے یہ سوال ہے کہ وجود کی چار قسمیں ہوتی ہیں ایک وجود فل آیام ایک وجود فی الان ایک وجود پھر فل... یعنی کسی چیز کا حقیقت میں وجود ہونا اور ایک ہوتا ہے ذہنوں کے اندر وجود ہونا اس کو مجازی بھی کہہ دیتے ہیں اور ایک عبارت میں وجود ہونا اور یہ کیا کتابت میں وجود ہونا ٹھیک ہو گیا جو کتابت ہوتی ہے وہ عبارت پر دلالت کرتی ہے لکھنا لکھنا یہ بھی وجود بن رہے پھر عبارت بن جاتی ہے پھر اس کی دلالت اپنے لفظ لفظ کی دلالت اپنے معنی پر وہ دلالت کرتا ہے اس پر جو لکھتا ہے جو لکھتا ہے عبارت ہوتی نہیں عبارت ہمارے سامنے عبارت کو جو لکھنے والا ہے یہ بھی وجود دے رہا ہے کو وجود مل گیا لکھنے والے کا وجود جو دیر ہے اس کا مطلب کہ اس کے ذہن میں کچھ ہے اور جو ذہن میں ہے وہ بتا رہا ہے کہ ابھی حقیقت میں بھی ایسے ہے چاہے تخیل میں لیکن وہ اس اعتبار سے وجود کے اعتبار سے لے رہے اب کہتے ہیں کہ قرآن اس حیثیت سے کہ وہ قدیم کے لوازمات میں سے تو اسے کہہ دیا اجت الحال غیر مخلوق کی. اور جب قرآن کو لیا جاتا ہے اس وجودی کتابی حیثیت سے وجود فی الحقیقت ہو وجود فلاذان ہو تو اس اعتبار سے اسے غیر مخلوق کہا جاتا ہے کتابت اور عبارت ہو تو پھر اس اس وجود کے اعتبار سے اسے مخلوق کہہ دیا جاتا ہے اتنا سمجھ آ اب ذرا مذاہب کی طرف آ متضلہ کی پہلے دلیل سمجھ لیں موتلہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جا بجا ارشاد فرمایا ہوا ہے کہ قرآن مجید انا ارسلّا ماضی کے سیغے کے ساتھ فاسہ فرعن الرسول تو یہ ماضی کے سیگے بتاتے ہیں کہ یہ معاملہ اگر مستقبل میں ہونا ہوتا یعنی کلام نفسی کا تقاضا ہے کہ قدیم ہو اور یہ زمانے میں تو پھر تو یہ جھوٹ ہو جائے گا اس کا جواب یہ دیا گا کہ ماضی کے سیگے کے ساتھ ایسی بات کو بھی تعبیر کیا جاتا ہے جو یقینی ہو نمبر ایک نمبر دو یہ کہ اللہ رب العزت اپنے علم عزلی سے جانتا تھا کہ بھائی ایسا ہوگا اس کو اللہ نے بیان فرما دیا اور جو موقع پر ہوا اللہ علم ازلی سے جانتا تھا اسی علم ازلی کا اظہار اس وقت ہوا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا اب ان کا ایک یہ بیان ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا اننا جال نہ عربیہ ہم نے قرآن کو عربی میں بنایا دوسرے مقام فرمایا انا ضلع ان ضلع عربیہ ہم نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا انزال اور جال قرآن منزل ہوا قرآن مجعول ہوا جو مجعول اور منزل ہوتا ہے وہ مخلوق ہوتا ہے اور قرآن ثابت ہوا کہ مخلوق ہے سمجھ آئی بات کی؟ ہم کہتے ہیں کہ یہ جتنی آپ نے بات کی نا منزل جو صفت انزال سے متصف ہو جو صفت جال سے ہو یہ سارا وہ ہے کہ جو قرآن لفظی ہے اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے نہیں اللہ کی صفت پر دلالت کرنے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی صفت کے کرنے کے ٹھیک ہو گیا تو اللہ کی جو صفت بدراد کرنے والے کلمات ہیں وہ بھی تو ایسے ہیں جو اللہ کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں کوئی اور نہ اللہ کی صفت پر مراد کوئی اور لفظوں سے نہ لی جائے انہی لفظوں سے لی جائے بس سمجھ آ گئی لہذا کلام لفظی علامہ صاحب دفتر ذہنی فرماتے ہیں کہ اگر کلام لفظی کا ثبوت کلام نفسی کے ثبوت کیے بغیر متضلا پر رد کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے اگر وہ بھی کلام نفسی کے قائل ہو جائیں تو جو ہم کہتے ہیں وہ بھی مانیں ان کو پہلے قائل کرنا ضروری ہے قائل کے لیے ہم نے پہلے دلائل دے دی ٹھیک ہے اور جو کلام لفظ لفظ جو انہوں نے دلیلیں دی ہیں نا جو انہوں نے دلیلیں دی انا جل قرآن ربیہ انا ذلح فی اللہ انلن قرآن عربیہ یہ ساری دلیلیں ہم متشدد حابلہ اور کرامیہ کے رد میں رکھتے ہیں کہ یہاں تو اللہ نے مجعول کہا ہوا ہے لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ کلام لفظی جو ہے یہ مجعول یہ منزل کی صفتیں اس کے لیے ہیں اور اس اعتبار سے وہ مخلوق بنے گا وہ حادث بنے گا اور جو اس اعتبار سے نہیں ہو اللہ کی صفت ہونے کے اعتبار سے ہو اسے ہم کلام نفسی کریں گے وہ اللہ کی صفت واقعی ہوگا اور وہ مخلوق نہیں, نہیں, نہیں ہوگا بات سمجھ آ گئی یا ان سارے مذاہب کا بیان ہو گیا